Что ну, Що на другому? Ну я навіть щось Может, може підійшла, я підійшла до Галинула і поменяла. Уже Что Стоїть Що таке? Що у вас? Там склята камера на вас. Была. Была. Там Я явно сюди. Та серйозно? Тут одє, так себе А ви хочете, щоб я її на Вонок висадила ту камеру, ну то вона нам ви Малька, залибаєтеся і маєтеся. Вчіться, займайтеся. Вперше не чула, що я проходити. А хоча ви як ви дивитись, як ви чулася? Ну, то ви вчіться. Я не чую, що в Олакині йшло нахуй. Старостан сказав, що там нас метили і попросив, щоб вони прийшли працювати. Ну, я думаю, ніхто не признається. А ви ж в призналися, Маркс признався? Ну, е -е -е, і в все, Фієш. Ну, а Фієш там... Е -е -е -е, теж Ще да? більше, <рігут> <так. рігут> Ну, у <так>, відняли <вони, рігут> <і> руки, <рігут> <Нє. Ми, рігут> ні, вони... Погано, коли ви щось зробили, вони що були в тому, що відразу визнали. <рігут> то мені подобається. <рігут> А что, точка, сегодня выступ на 3? По своему оглашению, 5. А выступ на А на на Я не знаю, а выступ на Я не знаю, на 2. Я не знаю, на 2. Я не знаю, что на Я не знаю, что на Я что Я Я не на И это у нас, и я не смогу. Может он и цель, может у будет. Может шефер, и думай, ну да, но давайте на завтра будет. А ты два шапки, а ты що виїжджаєте, вы дальше приезжаете от А где просто? Я от двумя трубками. Ну <сос> тогда <сос> добре, <сос> но <сос> Ті всі, позбігалися, я знаю, п'ятниця, не п'ятниця, а четвер, на тому тижні. все то, наше що збігалося. Я на тому тижні я не не знаю. Ну, а то, Редукову, тоді ви до кого тоді бігли? Тому що Я. Як? Тому поїв? я. Тому то він про мене? Тепер не не про це приїжджав. Ні, може, тоді хтось інший, але з ваших знайомих, бо Ірина Володимирівна казала, що їй чоловік розлетався, каже, той заїжджає, так що той не може заїхати, бо він йому в'їхав, а ви всі налетіли. Каже, хто там був. Тобто, вона вчиться і не хотіла, а її тепер по безпреділу тоді. дуже. Хлопці, а що ви чого ви себе так погано? Ви тільки сьогодні, якщо чого вже себе так погано ведете? Ну чого ви там на Я не розумію. Ну не як, щоб вчитись з першого поруху піднімався до мене на четвертий жаліться, що ви накопиться. Не... Ну я не розумію, ну, що я це можу Ну що як ви бачите, о них і Юра, та витримайте трошки якусь дисципліну класу. А я вас Там же все есть. Не Да? Да? Ты А нашу мы сочетаем? Как? Ну, мы. А что? Триторицы, которые не хотят. А что? А что? Юра, а ты тоже А я чай не купил. Все лет еще куришь? Да! О, я буду. Болы с нами? Я ничего не понимаю, так? Ты тебе еще попер. Р 77. Карпо, я дала славу по